Відкриття великоднього ярмарку в середмісті Хмельницького через дощ, який розпочався з самого ранку, не стало велелюдним. Із десяти запланованих ярмаркових будиночків запрацювало вісім. Відвідувачі – поодинокі хмельничани з парасолями. У нас за ходилися, і так, ідемо додому, і зайшли на ярмарок, і все. А не будете? Поки ні, поки придивляємося. У мене такий характер. Я люблю походити. Грошей немає, ще 50 гривень. Але купити нічого не купляли. От купив посічку товари на ярмарку тематичні до Великодня: кондитерські вироби, солодощі, хлібобулочні, великодні свічки у вигляді яєць та крафтові сири. Кондитерські вироби, торти, тістечка, короваї презентує одна із Хмельницьких кондитерських компаній. Розповідає її маркетологиня Світлана. Каже, великодні паски виставлять на продаж за кілька днів. У нас є торти, тістечка на сьогодні, також замовна продукція дуже популярна на весілля, ви бачите. Караваї, обрядові хліби і торти на замовлення, на будь-який свят. Хлібобулочні вироби виставило на продаж ще одне хмельницьке підприємство, розповідає продавчиня Тетяна. Жінка говорить, погодні умови торгівлі не завадили. Нічого страшного, у природи немає плеї погоди, а ми мусимо виходити і працювати. Торгувати настрій є. Тільки знаємо, що в країні робиться. Та каже, частину зароблених коштів передадуть на Збройні сили України. Раді цього і вийшли. Передає нашим захисникам і кошти, і вироблену продукцію підприємство, що виготовляє крафтові сири в Карпатах, розповідає продавчиня Марія. Каже, до Хмельницького приїхали ще вчора. Сири покупцям дають на пробу. Звичайний буц, класичний, дуже добрий. Моцарелла, Вистояння є в нас сири два місяці, три видержки слугоній, пренця, розсипчиста. За словами заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, Великодній ярмарок в місті триватиме до Великодня Східного обряду. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.